На сьогоднішній день група депутатів, які відмовилися сьогодні відвідувати сесію, вони закидають мені, що я не можу біля себе об'єднати кому При неспілкуванні на камеру, вони говорять одне. Ви поставте нам свого секретаря, тобто з тієї групи, і рада запрацює. Ну, на мою думку, я говорю свою думку, їх цікавить одне, їх не цікаве життя громади, а цікавлять тільки посади, підряди. Оце тільки так. Якщо ми говоримо за те, що було б до війни, якби не військовий стан, то я маю право звернутися до Верховної Ради про перевибори. Я не боюся перевиборів. Я дуже хотів би, щоб вони і відбулися. Тому що арбітром при демократичному суспільстві є тільки жителі громади. І для того зроблена реформа децентралізації. Якщо Рада не працює, депутати відмовляються ходити на сесію, то вони повинні або скласти повноваження, тому що вони обіцяли працювати для народу, а не йшли туди відстоювати свої інтереси. А сьогодні військовий стан. І вони скористалися цим, що не можна у військовий стан проводити вибори. Якщо ви не хочете працювати на громаду, так складіть повноваження. Компроміс можна знайти тільки в діалозі, а не у шантажу, що ми ось, вибачте, три там депутата з довіри, які йшли зі мною, тому що формування в списку, да, я особисто сам займався. Да, я помилився, напевно, в тих людях, які на сьогоднішній день стали не зі мною, які пішли, яким пообіцяли посади, які голосували самі за себе. І ви почти, ну, здали. Ну, я вважаю, це так. На сьогоднішній день, в зв'язку з військовим станом, держава надала мені право управляти виконавчим комітетом бюджетом. Чому я почав проводити сесії? Я можу приймати рішення сам виконавчим комітетом, але я вважаю, і депутати також приймають повинні участь в житті. Вносити пропозиції. Тому що діалог повинен відбуватися, коли говорить, з нами голова не спілкується. Так а де з вами голова повинен спілкуватися? Він повинен спілкуватися на комісіях, на колегіях, на сесії. Так це повинні бути конструктив. Ми сьогодні повинні об'єднатися, ми політичні чвари повинні забути. Дуже. У нас повинні бути сьогодні дві політичні сили. Або хто за Україну, хто проти. Переформування до ФРР на 2021 рік – нам запропонували інвестиційний відділ Полтавської області прийняти участь у конкурсі в інвестиційну. І це повинно бути виробництво. І було прийнято рішення про будівництво молокопереробного це. Чому люди перестали тримати в селі Корови? Давайте ми дамо самі відповідь. Тому що загротівельне молока, де працюють приватні підприємці, дуже низько. Якщо на сьогоднішній день порядка 6-7 гривень, то ми заходимо в АТБ і дивимося, що літр упакований літр, а 900 г молока стоїть ну, мінімум 27-30 гривень. Ціль цього молокопереробного цеху – це підняття ціни закупівлі молока в населення. Цех повинен бути переданий був якомусь кооперативу одному із них, який буде здійснювати переробку свого молока, який він приймає від людей. Щоб можна було людям підняти ціну молока. Щоб на селі тримати корову, я розумію, що це складно, тому що я сам села. Стало більш-менш невигідно, а щоб можна було якісь отримати кошти за те молоко, яке вони приймають. Я розумію, можливо, це не комунальне повинно бути підприємство, але моя задача була взяти кошти в держави в держави. І зробити, збудувати, хоч може, якесь виробництво. Значить, сьогодні, те, що говорять у Фейсбуці, на сьогоднішній день, вартість всього там не 14 мільйонів, не 15. Але, так, да, там ще не дороблено, тому що депутати робили все можливе. Чим хуже, тим краще. 11 мільйонів. З них 9 мільйонів – це жанрів. Коли ми подавали цей проект, ну ми ж не були впевнені, що ми виграємо що цей проект пройде у державному бюджеті. Але він прийшов, і ми повинні його виконати, тому що ми його подавали. Але, знаєте, хто робить, того то можна критикувати. А хто нічого не робить, той дуже гарно все робить. От на сьогоднішній день ми запускаємо сьогодні вже ще нове виробництво – це виробництво паливних пілетів. Воно вже працює, зараз йдуть пусконаладочні роботи, вже пішла перша продукція. Там перспектива створення робочих міст порядка 15 чоловік. Виробництво пілет на сьогоднішній день, ми говоримо, потужність цієї лінії, десь ми вийшли вже на тону 200, на тону 300 десь у зміну. Хочеться більше, тому що ми хочемо закрити ці лінії потребності наші. В нас збудовано, ви знаєте, багато котелів. На сьогоднішній день вартість тони пілет складає 10 тисяч гривень. Нашою громадою прийнято було рішення, якщо людина мобілізована, житель нашої громади чи не житель, тому, тому що зараз працює комісія, якщо якісь проблеми мається на увазі, живе тут – а призваний від Миргорода, та і таких дуже багато випадків. Якщо виникають якісь питання, то у нас працює постійна комісія. Там є депутати, волонтери, є працівники міської ради, і кожен випадок розбираємо. Перш за все було прийнято рішення по 10 тисяч кожному мобілізованому. Але на ці цілі було передбачено тільки 2 мільйони. Але стикнулися з тим, що один приносить на 80 тисяч, а другий приносить на 10. І я побачивши цю несправедливість, вирішили, тому що є 60, є 50, є 40. А всього передбачено було тільки 2 мільйони. Щоб ви зрозуміли, нас 400 чоловік на сьогоднішній день, хлопців воюють. Було прийнято рішення, щоб нікого не образити і щоб не було цим надати всім ще плюс 20 тисяч. Було дофінансовано десь порядка ще 7 мільйонів на видачу цієї допомоги. А потім вже бачення солдата, Куди витрачати кошти? Чи купити амуніцію, це вже буде тому що ну, по-різному до люди до цього віднесли. І на сьогоднішній день ми видаємо кожному солдату 30 тисяч гривень. Заробітна плата міського голови цікавить кожного жителя нашої громади. 15 тисяч часом. Кожний рік голова проходить таке принизливе встановлення міському голові заробітної плати. Мої депутати вважають, щоб міський голова. Громади отримував заробітну плату, ну, у мене на сьогоднішній день, моя заробітна плата ну, більша, чим у провідного спеціаліста, ну менша, чим у начальника відділу. Церква повинна бути в Україні одна єдина. В кожної людини є свій лікар, в кожної людини є священник свій, якому ти можеш довірити все, що в тебе на душі. Я хотів би, щоб і в Лохвиці об'єдналися в одну єдину церкву. В одну єдину церкву. Е, я чую, там приймають рішення, знаю, кожне рішення знаю, знаю де. Слідкую за новинами. Але це перевищення моїх поновожень. І mm -hmm. ті, що люди, що ходять у ту церкву, вони також українці. Цим питанням займається в мене відділ культури і наш музей. Лохвицький краєзнавчий. Хотілося б поговорити з депутатами, щоб депутати сюди прийшли, щоб потім на сесії не влаштовували якийсь цирк. Може, якщо хочуть долучитися до перейменування, то давайте працювати. Посада секретаря, Чим вона важлива? Посадою секретаря може створити хаос у громаді. Ну от міський голова пішов у відпустку. Вони зібрали сесію і гайда тут звільняти всіх, кому їх не подобається. Староста комусь щось не так сказав. Начальник відділу не сподобався, але його звільнили з роботи. Я знаю такого міського голову, що він не міг піти 5 років відпустку. А коли це я до цього дійшов? Коли вони прийняли рішення розпустити виконавчий комітет? Розумієте, коли я побачу, на що люди налаштовані, я готов слухати і буду слухати. Якщо ми говоримо за розвиток громади, а не вибачте, йде тільки чистий популізм. Порозуміння ми маємо з Синчанською громадою. Вони роблять до межі нашої громади, Вовча долина, так? до гори після так, Вовчої, вовчої долини. Кошти вже туди виділені. Лохвиця до Гадячі, це дорога служби автомобільних доріг. Там проведений тендер перед війною. Переможець тендеру збудував асфальтний завод пересувний у Гадячі, тому що я так буду там багато доріг ремонтуватись, і ця дорога. Але всьому помішала війна. Я ж не озвучую, там, скільки ми там допомогли. І міська рада за бюджетні кошти – Автомобілі придбавати не можу. Звичайно. Давайте ми будемо говорити, бо всі кажуть, хай міська рада придбає автомобілі, хай те, хай придбає. Я також зв'язаний відповідальністю перед правоохоронними органами. Я не можу купити, вибачте, БУ автомобіль і передати Петрову. Громада допомагає нашим воїнам, які звертаються до нас. Тобто є якийсь порядок. Порядок, перше повинно бути. Звернення військової частини. Добут, остання допомога, те, що робили нашому солдату, я не називаю прізвищ. Є від військової частини, від командира прохання. Прошу вас забезпечити допомогти в передбанні там шести скатів для автобуса такого-то, такого-то. Тому що ми розуміємо, не скрізь Міністерство оборони може е швидко вирішувати ці питання. А на цьому автобусі їздить наший, житель нашої громади. І розуміє, що він везе... Хлопці, і там різина не відповідає тому, яка вона повинна бути на фронті, а там дуже це важливо. Ми придбали скати і передали на цю частину. І таких речей відбувається дуже багато. Але також я звертаюся до багато компаній, які допомагають у придбанні. Такими коштами спонсорськими допомогли придбанні автомобілів. Допомогли. І якщо сьогодні проводяться переговори, також, що нам повинні компанія, державна, передати автомобілі, які ми потім разом з волонтерами приведемо їх до ладу і передамо на Збройні Сили України. Але ці автомобілі будуть передані тільки тоді, коли буде звернення військової частини. Тобто командира військової частини. І дуже багато на фронт, я думаю, що ті волонтери, які на сьогоднішній день працюють, і мобілізовані з нашими військами, то вони знають, що туди їде. І, що туди. і передавали і зарядки для телефонів, які працюють від акумулятора, від сонячних батарей. Передавали і різину, передавали для сил спеціальних операцій, передавали ну, багато чого. Але я ж вам говорю, що ну, дійсно це правда. Без другої школи. Без міської ради практично, ну, ми допомагаємо, не відбувається, є їздять, я на сьогоднішній день, але в основному за допомогою міської ради, тому що ну, по-другому не, не може бути. Ми ж розуміємо, що він волонтер, він душою волонтер, але щоб давайте з'їздити на фронт, йому треба 10 тисяч тільки на пальне пальне треба. Потім треба машину чив загрузити. Можливо, там і хлопці щось запросять, а йому треба щось купити. Тому що і бочки відправляли, і газові балони, і продукти, і багато чого. І сухі борщі. Чого ми тільки не відправляємо. І допомагаємо. Ну, ми зобов'язані. Ми ви... не то, що... Ну, це наш обов'язок. Тому що, дякую, ми повинні тут працювати і для них також. От я люблю дивитися блогерів, знаєте, е, я знаю їх усіх. Ну, люблю дивитися блогерів. А кого ви дивитеся, що ви дивитеся? Бабу Єго-Прод. Е, бабу єго е, Ну, я говорю, ні, Бабу його це однозначно дивлюся, це, е, але дивлюся Андрій Полтава, я дивлюся Чатру Лєтко, Андрія Луганського, я дивлюся е, багато, е, я їх знаю всіх. на і мені це цікаво. Мені цікаво не те, що говорить Путін, а що говорять прості люди? Повірте, там, там просто психоз. Там стає страшно від того, як думають прості люди. Абсолютно точно. Да. Якби прості люди так не думали, він би ніколи війну не почав.